Nevím, jestli se tomu dá říkat, umím. Domluvím se anglicky, rusky, polsky dobře. A to je tak všechno. Něco málo německy. Tak česky umím, slovensky trochu, protože táhle je vlastně slovák, takže trochu umím vodněji. A doufám, že trochu anglicky. Ale mluvíš anglicky. A něco málo německy. Jo. Umím německy. A trochu rusky, snažila jsem se učit čínsky, anglicky a to asi všechno. Já mluvím samozřejmě česky, anglicky a učila jsem se německy, ale to umím maximálně číst a nevím, co čtu. A mluvím česky, můj rodný jazyk, a mluvím anglicky a trošku německy. Asi šest let jsem se učila na střední škole německy. Um, v Evropě je docela normální, že spousta lidí umí nejlépe 4 nebo pět jazyků, a většinou se dá říct, že umí tak dva, tři na nějaké úrovni jako komunikační, že tam si můžou povídat o nesmrtelnosti chrousta nebo světovém míru. A další jazyky umí na takovou úrovni, že přežít. Takže já umím anglicky, česky, německy slovensky, protože jsme kdysi byl Československá republika. Mám hodně blízko k polštině a k a řekl bych, že se dokážu jako dorozumět a přežít ve Španělsku, v Itálii a ve Francii. Ale tak anglicky tak je trošku německy. něco... V Španělsku jako bali, na, na to mi bali holky. Jako, ragazabel. A... A když jsem se učil mrtvé jazyky? Jo, jak jako... To, a a tady ty věci, starou biblištinu, jako hebrejštinu, jako starou to a tady to. Ale to už je, jako, je pryč. To už je.